Rok 2020 se zapíše i v hokejové extralize jako rok, který zcela přepsal kvůli pandemii koronaviru způsoby fungování klubu. I hradecký Mountfield musel během roku řešit operativně nespočet záležitostí, které byly pro klub úplně nové. Hokejisté jsou i přesto rádi, že se hraje byť bez fanoušků a za přísných hygienických opatření. S koncem roku ale dělají vrázky na čele klubu obrovské finanční propady. Pandemie zasáhla nejenom oblast sportovní, protože máme omezené veškeré návštěvy, návštěvy fanoušků a další věci, tak samozřejmě i finanční, protože jednak máme menší tržby od fanoušků, od partnerů, máme problémy s naplněním zimního stadionu, s pronajím zimního stadionu, takže těch problémů, které teďka řešíme, je opravdu hodně. A Bohužel v době, kdy jsme o tom mluvili poprvé, což bylo někdy v létě, tak jsme nemohli tušit a netušili jsme, vlastně, jaka, jak ta pandémie bude pokračovat a že prakticky vlastně se to bude každý měsícem zhoršovat a, a dneska musím říct, že je to situaci, že opravdu každý den počítáme ztráty. Podle generálního manažera Hradeckého hokeje Alešek Monička jsou ztráty ke konci kalendářního roku kolem 20 milionů korun. Hráčům chybí fanoušci. Ochozy stále zejí prázdnotou. Jak jsou na tom fanoušci, až tak moc úplně nevím. Samozřejmě nejsou asi úplně spokojeni s tím, že musí sledovat ten hokej jenom v televizi, ale zase na druhou stranu zaplatím pámu, že aspoň někde ho můžou sledovat. Bylo období toho října, kde jsme nehráli hokej a kde fanoušci nemohli vidět vůbec nic. Takže my si pomalu zvykáme na to, že tady, ty, že tady slyšíte si vlastního slova při zápase a není to samozřejmě vůbec nic jako pozitivního a příjemného. Nicméně je to realita, která je. My jsme vůbec rádi teď, že můžeme pokračovat v sezóně a že můžeme tu sezónu nějakým způsobem hrát a za to jsme samozřejmě rádi. Zatím já nevidím světlku na konci tunelu, by se to mohlo zlepšit, což je prostě špatná zpráva a samozřejmě bohužel i s tím musíme počítat, s tím, že ty ztráty nebo ty propady příjmu, protože to jsou propady příjmu, budeme počítat i v dalších měsících a uvidíme, jestli do konce sezóny, aspoň na playoff třeba se pokusí, pokusí někdo udělat něco pro to, aby ty fanoušci do mohli, ale samozřejmě nikdo nedokáže dneska říct, co bude za tři měsíce, tož dál. Vize do dalších měsíců jsou stále stejné, držet se ve vrchních patrech extraligové tabulky a hrát dobrý hokej. A co by generální manažer hradeckého Mountfieldu popřál příznivcům hokeje do nového roku? Určitě víc hokeje, ale pochopitelně jsou důležitější věci než hokej. to znamená, do svátku bych jim popřál asi hodně zdraví. A budu věřit a doufat, že se třeba s nimi příští rok a možná tuto sezonu ještě potkáme a to bych si samozřejmě strašně přál nejenom já, ale i všichni hráči.